بطول انا يبقى لوحدي كاتبه اقصى مشان يبقى قدام عويبه فعلكم كلامكم اخاكم تشوفكم بوقتى بسم اري فين في طولي ما في مجدوش, أسف مجدوش <تصفيق> المحر اختفى في القوم مجدوش اسد دولي متخافوش حتحسب المحك حضور يخطفه وفي قلبي بلدك اجا شطفه انت والله زي صدفه مذكور راجل प्रो आहमाद शीको।